این ویدیو ۹۶ اومه و اگر میخواید از ما حمایت بکنید بهترین روش حمایت حمایت معنویه با ارسال این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی اشتراکش با سایر دوستاتون و علاقمندان کریپتوکارنسی کمک می کنید تا شبکه دوستان ما هم گسترده تر بشود توی این ویدیو میخوام در خصوص درامد به صورت ارز دیجیتال از طریق تماشای ویدیو و آموزش در کریپتوها به شما مطالبی رو منتقل کنم اگر علاقمند به این حوزه هستی که با نگاه کردن ویدیو آموزش در خصوص کوین، توکن، اسمارت کانترکت بتونی راحت یه میزانی از اون کوین رو یا توکن رو به دست بیاری ادامه ویدیو رو با ما دنبال کن مطابق معمول بحث سلب مسئولیت اینکه این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره با هیچ مسئولیتی از محل سرمایه گذاری این بر ما نیز و کلیه مسئولیت و بر عهده شخص سرمایه گذار هست روش استفاده از مجموع ویدیوهای کانال کریپتو فاندر هم در قالب یه ویدیوی جداگانه شماره هشتاد تهیه شده توی کانال به اشتراک گذاشتیم تا بتونید با مشاهده اون اثر بخشی بیشتری رو از ویدیوهای ما به دست بیارید. قبلا در خصوص روش های کسب و درامت با ارزهای دیجیتال و ویدیوی جداگانه ساختیم یه ده500 روش اون تو توضیح داده شده روش های معمولی هست که تا به امروز به مراتب ازش استفاده کرده آدم های مختلفی هم عملا شکارچی این فرصت ها هستن این بالای ویدیو رو براتون کارد می‌کنم سر حوصله برید اون هم ببینید. اخیرا هم در خصوص درآمد با ریفرال و افیلیت با شما صحبت کردم اگر شما وبسایتی دارید که مجموعه آدمی رو توی حوزه کریپتوکارسی جذب به خودتون کردین یه وبسایت خبری دارید یه گروه تلگرامی اینستاگرامی دارید پیشنهاد میکنم که از قابلیت های افیلیت استفاده کنید اگر نه یه بانک اطلاعاتی از ایمیل‌های دوستاتون دارین یا یه بانک اطلاعاتی جامعی دارید که فکر می‌کنید توی این حوزه بتونین ازش استفاده بکنید اونها هم علاقمند به این مپس باشن میتونید از قابلیت های ریفرال استفاده کنید در خصوص این هم یک ویدیو جداگانه ای ساخته شده و اینها روش هایی برای کسب درآمد از طریق کریپتوکارنسی هست اما توی این روش میخوایم یک مدل جدیدی از بازاریابی در حوزه کریپتوکارنسی رو به شما معرفی کنیم اون هم مشاهده ویدیو و درآمد از طریق این روش هست. در نظر داشته باشین قبل از هر چیزی که اه این اه مسئولیت این که آیا این کوین پرداخت میشه یا نمیشه کاملا بر همون سایته. بعضا تره را می بینن استثنایی نشد. مثلا پروژه رو کنسل میکنه. در نظر داشته باشین که مرز بین کلاهبرداری و حالا شکست پروژه ها مرز بسیار باریکه ولی در نهایت اون س... کسی که برای این حوزه سرمایه گذاری کرده وقتش رو گذاشته، تایم گذاشته عملا خودش رو مغلوب احساس میکنه. مثل همون بات های بیت کوین که اگر خاطرتون باشه که چجوری بیت کوینشون رو از دست دادن طی یه حادثه یه خیلی خیلی ساده. خب روش کسب درآمد با آموزش یکی از روش های جدیده همونطور که گفتم روش جدیدیه عملا یه ورژنی خورده به ایردراب قبلا خاطرتون هست در خصوص کلی صحبت کرده بودیم ویدیو در خصوصش داشتیم و یه تو این عملا توضیح رایگان توکنه میخوان توکن خودشونو معرفی بکنن اما دیدن که خب خیلی اثر بخش نبود همین که ادم ها اصلا ایردراپ هانتر داشتیم ما که می سراغ این ایردراپا معرفیشون میکردن زیرو میکردن برای خودشون یه کلونی درست کرده بودن با اونا معرفی میکردن از طریق کد ریفرال و عملا تو این ریفرال جواب میداد یا افیلیت می زیر مجموعه می و هر کدوم از این کوین توکن ها یک کدوم از این چند هزار که تو شرکت کردنم بگیره مثلا مثل اتریوم بشه یا بیتکش بشه طرف بار خودشو بسته از نظر قیمتی عرض می و خب این یک متد جدیدیه به نظر من این منطقی تر هست طرفی که میخواد در خصوص یه توکنی وارد بشه یه مقدار آموزش ببینه اینها با این کارشون به غیر از اینکه به شما جایزه میدن خودشون هم پروموت کردن شاید از این بین هم یه تعدادی علاقمند شدن مبالغی رو پرداخت کردن تا بتونن از این کوین یا توکن جدید بیشتر در سبد خودشون داشته باشن به خاطر اینکه موضوع خیلی ملموس بشه و برای شما هم خیلی تر بشه من ادامه یه ویدیو رو, رو روی وبسایت براتون توضیح میدم مثل همیشه ما دوباره بر خوریم به همین وبسایت کوین مارکت کپ که کلی هم ویدیو در خوضهش ساختیم امیدوارم اونها را هم دیده باشید یکی از قابلیت‌های جدیدی که این سایت اضافه کرده به خدمات خودش بحث همین خدمتون عرض شود دریافت توکن به این صورت هست گزینه Earn از منوی رو که روش کلیک بکنیم وارد یه صفحه جدید میشیم توی این صفحه جدید خیلی قشنگ توضیح داده که چیکار برنامه چیه میگه Learn Crypto Earn Crypto یه شعار هم قافیه خوبی هم هست میگه در مورد کریپتو آموزش ببین و اون کریپتو رو به دست بیار خب استپاش به بجج... چه استپایی که داره به چه صورتیه میگه Watch Videos Complete Quiz Earn کریپتو میگه ویدیو مرتبط با اینو ببین در موردش یک کویزی هست امتحانی هست میخواد مطمئن شه که شما دیدین یاد گرفتین و فهمیدین که این کون یا توکن در مورد چی هست رو بزن اون حداقل امتیازی که بیاری به شما این کریپتو رو میده بعضا از شما یه آدرس ایمیلی میگیرن بهتون اطلاع میدن یا مثلا میگه تو این کیف پول اگر داشته باشی من میتونم شارژش بکنم یا حالا بیشتر این توکن ها هم روی پلتفرم اتریوم هست خیلی راحت میتونی یه کیف پول اتریومی باز بکنی برای خودتون خب همونطور که گفتم یا آدرس ایمیل یا اینکه میایین آدرس کیف پول اتریومتون رو میدیم ما اترولتی که قبلا در خصوصش توضیح دادیم و توی ویدیوهای ابتداییمون هست به شما این امکانو میداد که هم چک بکنید به چه صورتی این توکن ها داره جابجا میشه هم مثلا erc 20 و RC220 ساپورت می میتونستین از اون کیف پول استفاده کنید برای توکن هایی که زیر مجموعی اتریوم هست و بعدا ببرین توی بروکر مد نظرتون اونجا تبدیلش کنید به هر ارزی که میخوان یا اینکه بزار می‌ترید بکنه و بعداً بتونید بفروشیدش خب پس در سه گام ساده این تماشای ویدیو انجام تست و پاس کردن اون در نهایت شما می‌تونید کریپتو مد نظرتون رو به دست بیارید اسکرول کنیم بیایم پایین میبینید که کدوم کریپتوها این سرویس رو میده ترا یکیش هست کاواد و بند پروتکل هم به همین نحو اینا لیست شدن اینجا روی مثلا یکیش من همینطور کلیک میکنم روی این آخریه در مورد یه پروتکل اوراکلی هست در حوزه بلاکچین و یه توکن داره ایجاد میکنه توضیح داده که اصلا این بند پروتکل چی هست و چجوری کار میکنه و چجوری میتونه از این توکن ها میتونه خدمات ارائه بکنه اینا ویدیو که شما نگاه کنید از اینجا که گفته گیت start وقتی رو این کلیک بکنید دونه دونه اینا رو براتون میاره شما اینا رو میبینید درس اول، درس دوم و درس سوم و بعد تو مرحله بعدی شما وارد اون امتحانه میشین اون امتحانه رو هم که انجام بدین و در نهایت آدرس کیف پولتون رو میدین یا همینجا دیپوزیت براتون میکنه و در نهایت بهتون منتقل میشه از این نوع سایت ها زیاد هست اما سایت کوین مارکت که به واسطه اعتباری که در این چندین و چند ساله برای خودش کسب کرده یه مقدار قابلیت اطمینان بیشتری داره که وقتتون رو تلف نکنه هر که وقتی که شما نشستین پای یه سیستمی مقد... اندازه مثلا چند دقیقه زمان گذاشتی که یه ویدیو رو دیدی مطمئن باش که به مجموعه دانشید اضافه شده. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین براتون کاربردی باشه با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه اجتماعی ارسار شب... این ویدیو برای دوستاتون و معرفی کانال ما به سایر علاقمندان به کریپتوکارنسی از ما حمایت معنوی می‌کنید. اگر هم دوست داشتید حمایت مادی بکنید، می‌تونید از لینک زهرین پال یا آدرس کیپ پول اتریوم که در پست مربوط و همین ویدیو در آپارات و یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده بکنید. اگر تا الان عضو کانال ما نشدی و به مباحث کریپتوکارنسی علاقمند هستی، پیشنهاد می‌کنه همین الان روی این لوگو کلیک بکن. دکمه زنگولرم بزن تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کیروپتاکارنزی به لحظه که ما اون رو به اشتراک میذاریم و زودتر از بقیه مطلع بشی از طریق یک ایمیل خودکار دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم این پایین براتون کارد میکنم تا زنجیر دانشتون تکمیل بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار